Тока ми спряхте, водата ми спряхте, повече пари нямам, какво ще ми вземете, а? ¿Ejo? ¿Ejo? ¿Ejo? Ехо, чуваш ли? Ехо. Ехо. Добре ли си? Вода, искаш ли? Не знам дали има. А нещо за яда? Как е Това какво е? Инсталация. Знаеш ли какво е инсталация? Mm -hmm. Инсталация за сетивата. Зрение, огоняние, кус, усет и... Обаче не мога да измисля нищо за слуха. Защо не пробваш ти Ела. Дръж малко. А сега е време да вървиш. Имам си още работа. Колниш ли ме вече? Да, но ти ще дойдеш пак.